يا العروسه ودام الفخر دم ودام عزك يا لمرا عسى عمرك طويل جديدك يا بنت نايف ولك قدر ومقام يا خطا أنت يا أم سلوم تاج الفخر والاحترام. ما تركت من الفخر لا كثير ولا كثير. يا العتبية مقامك شرف ووسام. كل ذا ما نفقدك كل يوم وكل ليل. الفخر والمجد دايم يبرك السلام يلا يا يا شيخة الغيد يا بنت الاصيل. يا ملاك الطيب والجود يا بنت الحشام. نادرا بالوصف اجل حفلة عروستنا ليام تازلم بالمختصر فارقة في كل جيل في مقام اجمل عروسه ويا نعم المقام شامخة بالحسن والزين كل السنين شاهدوا ريام الافارق مع بدر الدمام وجمال <تصفيق> اليوسف لا غرابة بنتين عريفة والله ما تضع دام ابوها مكرم البيض كساب الجميل راس قوم قسمهم لا تخردر والسلام والله هم اليوم والدعم في حق القليل فاخر عيال النشام على شدة حزام كل واحد منه مصباح من للسفى السقين لا هو مستغرب من الكرام من الكرام من رقون تزال بنت فاخر في حواتم عتبه ما يلام تكفي انت ريحه اشهر من الجديو سهم الحبي يما العروسه ودام فخم دام, دام عزك عمره يا لميلا عسى عمرك طويل اقبلي يا بنت نايف ولي قدر ومقام قسمو خطاني اللي من الوزن الثقيل انت يوم سلومي تاج الفخر والاحترام ما تركت من الفخر كثير يا العتبيه مقامك شرفتك ووسام كلنا ما نفقدك كل يوم وكل ليل الفخر والميت دايم يضل السلام يا الاصيل يا شيخه الغيز يا بالتناصير يا ملاك الطيب والجود يا بست الحشام نادرة بالوسط بين العرب ملك كثير اجتمعنا لاجل حفلات عروستنا ليام شاهدوا ريامي لا فارق مع بدر الدمام. الجمال اليوسفي والشموخ المستحيل. فرق عن كل الرعابي في لابسة النسام. يا نمج بيا يا من سعد ما نلوم قلوبنا يوم تعطيك الدمام. جامعة كل المحاسن مع الخلق النبيل. لا غرابة بنتنا يا والله ما تضام. لا مكرم بوهمك رأس قوم وقسمها من الفخر دروان سلام والله هم اليوم والنعم في حق القليل ذاخر عيالي نشامها على شدة حزام كل واحد منه مصدى من السفا السقيل لا هو مستغرب من الكرام من القرام من رقون العدسال امي زبنت الدخيل من تضخر في حواتم عتبة ما يلام كيف انتي طازه زي حواسي